سيدنا على السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اليوم كانت في سوق مدينه السبت. لكم الاثمنه مبروكه مراد كثير. الله عبد خير. كثير. الله كثير. كثير. الله الله كثير. كثير. الله الله كثير. الله الله الله الله الله الله كثير. الله ألا ألا. ف... لا لا لا زين في السن؟ جامع جامع أنت أخي لا رباعي هذاك لا لا جامع طويل جامع طويل اللهم الله بارك سلام اللهم بارك اللهم الله الله بارك اللهم <تصفيق> <يارك تصفيق> بارك بارك بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك واختاه مرحبا بكم سبع ايام وسبع ايام 14 وسبع ايام هو هذا هذا تاريخي هذا عندي قديم الورد ما بارك الله بارك الله بشير الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله